හඳේ සාදු සම්සු සම්දු අද දිනය 2022 වසරේ 11 වෙනි මාසයේ 13 වෙනිදා ඉරිදා දිනය භාවනා වැඩසටහන ප femminile සිටින පින්තුණී ශ්‍රද්ධාගුණ ඇති වාසනාවන්ත ඒ වගේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන වාසනාවන්ත පින්ණති පින්තුණී සත් ධර්මයේ දුර්ලභයි ඒසු දුර්ලභ වූ සත් ධර්මය අපට හැඟිපමනින් මාසකට හෝ එහෙම නැත්නම් සතියකට හෝ දවසක් කරගෙන ඒ ධර්මයේ වෙනුවෙන් කාලය ගත කිරීම ඉතාම වැදිනවා මේ මොහොතේ හිතෙන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න සතිය පුරාම විවිධ වැඩ කටයුතු රාජකාරී කළා දැන් මම වෙනම කෙනෙක් මේ කාලය මේ උදාසන සම්පූර්ණ කාලයම මම වැය කරන්නේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයක් දේශනා කරාද යම් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයක් දේශනා කරාද යම් සංසාරික විමුක්තියක් දුක කර ගැනීමක් දේශනා කරාද එයා ආවමෝන කර ගැනීම පිණිස දැන ඉගෙන ගැනීම පිණිස ప్రత్యක්ෂ කර ගැනීම පිණිසයි කියලා අදිෂ්ඨානයක් කර ගන්න හැමෝම. ඒකට කියන උත්හාන කර්මය නැගී සිටීමේ අදහස සංකල්පය බවටපත් වෙනවා. ඊළඟට තමන්ගේ මනසෙත් අවකාශයේ සැලසෙන වෙන දෙයකට තමන්ගේ හිත යන්න දෙන්නේ නැතුව ධර්මයේ තුලම හිත රඳවාගෙන ධර්මය ප්‍රගුණ කිරීම උදෙසා වන සිත්ත පර්ශුද්දත්වය ඇති කරගන්නට තමන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා පිනතුනේ. මුලින්ම අපේ හිත සංසුන් කරගමු හියන කරගමු වර්තමානයට ගගෙන සරීරය තිබෙන ඉරී අව්වට තමන්ගේ අවධානය යොමු කරගෙන උදරේ පිින්බීම හැකිලීම නාසේ හුස්ම ඉහල පහළ ගැනීම ආදී කොට ඇති මේ කය සම්බන්ධයෙන් පවතින తত্ত্বය පිළිබඳවත් ඒ වගේම මනසට සිතුවිලි එනවා පවතිනවා යනවා විවිධ ස්වභාවයන් ඒ සිතෙහි පවතිනවා ඒ සියල්ලද දැන අවබෝධයෙන් යුක්තව අවදීෙන් වාසය කරන්න සුළු සුළු කාලය දේශනාවත් ධර්ම සාකච්ඡාවත් ගවේෂණයත් මේ මොහොතම කරගන්න ධර්ම දේශනාවත් ධර්ම සාකච්ඡාවත් මේ මොහුතම බවට පත් කරගන්න යමක් සොයමෙන් සිටිනවා යමක් අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා ඒ තමයි බුදු දහමේ කියවෙන සත්‍ය අවබෝධය එමනැත්තම් මාර්ග පලා අවබෝධය මේක තමයි ඔ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේ ඒ තේරුම් කර ගැනීමට හිතා මාසීරු කාරණයක් බවට පත්ව වන්නේ එය මේ ලෝකයේ පවතින දෙයක් නොව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයාගත්තේ විශේෂයෙන්ම ලෝකෝත්තර ධර්මය ලෞකික ධර්මද්දී හිසනා කරල තියෙන ලෞකික යහ පැවැත්මට තනු ශාසනා ඒවා අදාළ වෙන්නේ ලෞකික ධර්ම වලට. සාංශාරික සුගතිගාමී වෙන්නත් අනුශාසනා කරලා තියෙනවා. ඒවා සාංශාරික යහපැවැත්මට. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකෝත්තර ධර්මයේ කුද්දේශනා කරලා ඒ ආත්ම අවබෝධයේ පිණිස. ජීවිත අවබෝධයේ පිණිස. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෝකෝත්තර ධර්මය අනිත්‍ය කියන වචනය මුල් වෙලා පවතින දෙයක්. ලෝකෝත්තර බවටපත් උනා කියලා කියන්නේ අනිත්‍ය මනාකොට හඳුනාගත්ත කෙනෙක් කියන එකයි. දුක කියන්නේ හතා කියලා හඳුනාගත්ත කෙනෙක් කියන එකයි. ඀ෙන කේ් හැි ක්මේ සම නේ හොදල්ති ඉාබනතයකත්20 කේ්ගතු ස්‍ගත ස හටනට කේමිකක ණි එබක් ද비anders inglés හුබ දමක නක Leban veh පැහැදිලි නේද meninos තුනේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් තුල පවතින්නේ අනිත්‍ය මොකද්ද මේ අනිත්‍ය කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් ඔය අනිත්‍ය කියන එක දන්නේ නැහැ මේ ලෝකයේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් ඔය අනිත්‍ය කියන එක දන්නේ මොකද හේතුව අනිත්te කියන්නේ ලෝකෝත්තර விஷයක් ලෞකික விஷයක් නෙමේ. ඒ නිසා ලෝකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් අනිත්te කියලා දන්නේ නැහැ. ඉන්න මිනිස්සු අනිත්te කියලා කියන්නේ විනෝතුනේ. අර වය ධම්මා යමක් දේශනා කරා බුදුහාමුදුරු සියලු සංස්කාරක ධර්මයෝ ෂය වෙලා විනාශ වෙලා විනාශ වෙලා නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒකට තමයි අපේ මිනිස්සු අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි කතාවක්. ternary අඳින්න තුනේ. කැඩෙනවට, බිඳෙනවට, මැරෙනවට කෙනෙක් මරුනහම අනිත්‍යයි කියලා කියනවා. ඒ අනිත්‍ය utan sesi acknow ஒ역 ramient unint ievous wip dullah intense, අනිත්‍ය. miral bamboo ithmetic Крас, පමණයි deepров මෙහා කිසි කෙනෙක් nies 降 Mazk 嗨 padding අනිත්‍ය පිළිබඳව යම් සංකල්පයක් පමණයි. අනිත්‍ය සංකල්පනාවක් පවතිනේ. අනිත්‍ය සංකල්පනාව න මේ අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අනිත්‍ය දර්ශනය පැහැදිලිද අනිත්‍ය සංකල්පනාව කියන්න එකක් අනිත්‍ය දර්ශනය කියන්න එකක් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අනිත්‍ය සංකල්පනාවකටගේ එන්න නෙම අනිත්‍ය දර්ශනයට කියන ರೂපය නිත්‍ය කරගන්නවා වේදනාව නිත්‍ය කරගන්නවා සංඥාව නිත්‍ය කරගන්නවා සංකාරය නිත්‍ය කරගන්නවා විඥාණය නිත්‍ය කරගන්නවා එහෙම නිත්‍ය කරගෙන ඉන්න මිනිස්සයෙකුට කොහොමද අනිත්‍ය කියන එක වැටහෙන්නේ කොහොමද නිත්‍ය කරගන්නේ සැපයි සැපයි කියලා නිත්‍ය කරගන්නවා ඊළඟට පින්න තුනේ දුකයි දුකයි කියන්නේ නිත්‍ය කිරීමක් නෙමේද දුකයි දුකයි කියලා නිත්‍ය කරගන්නවා රූපය වේදනාවක් සැපයි දුකයි කියන වේදනාව විඳිනවා මිශ්‍ර විඳින වේලාවල් වලට උපේක්ෂාසහගතව විඳිනවා කියලා කිය සංඥාවත් එහෙමයි නිත්්‍ය කරගන්නවා. සංඥා නිත්ත කර ගත්ත නිසා තමයි එක එක භාෂාවල් අපට තේරෙන්නේ මෙත නැති එක භාෂාවත් දෙකක් තුනක් හතරක් අඩුවැඩීන් පුළුවන් අය. මේ වචනයකින් ලැබෙන්නේ සංඥා හැම ආකාරයකින් අපට ශබ්ද රූප ගන්ධ සංඥා එන්න පුළුවන්. එවනම් ඒව නිත්‍ය ගන්න නිසා ඒවා තුළට අනුකූලව චලනය වීමට පමනක්ම පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එවනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන්ම නිත්‍ය කරගන්නවා. එන දේ අල්ල එනదే નિયම කරගන්නවා මෙන්න මේක මේ ආකාරයයි කියලා ගත්තොත් ඒක නিত্য සපයි කියලා ගත්තත් නিত্য දුකයි කියලා ගත්තත් නিত্য ඒ සංඥා උපාදානයකටන වෙලා නැතිනේ පිටුතුනේ එහෙනම් මොන විදියෙන් අල්ලගත්තත් ඒක වැටෙන්නේ නিত্য දිත්‍ටි වශයෙන් ගත්තත් සංකල්ප වශයෙන් ගත්තත් ඒ නিত্য හොඳයි වශයෙන් ගත්තත් නিত্য නරකයි වශයෙන් ගත්තත් නিত্য ලස්සනයි වශයෙන් ගත්තත් නিত্য අවලස්සනයි කියලා ගත්තා ඒක නিত্য ඒ හැම කාරණේකම ධනාත්මක ඍනාත්මක සහ උපේක්ෂා සාගතව ගත්තත් ඒව කොහොම වැටෙන්නේ නිතිය මගේ බුදුහා මුදුර බොහෝම කෙටියෙන් බුද්ධිමත් ඥානාන්විත ජනතාවකට දේශනා කරනවා මහනෙනි යමෙක් ත්‍රිවේදනා වූ ඉක්මෝනෝනන් ඔහු මුළු බුද්ධ ශාසනේම දැනගත්තා වේ කියනවා ඉතින් බලන්න බුද්ධ ශාසනේ දැනගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා බලන්න හරි ලේසි බුද්ධ ශාසනේ දැනගන්න මොකද්ද අපිට දේශනා කරන්නේ යමෙක් ත්‍රි වේදනා වූ දැන ගන්නවනා අවබෝධ කර ගන්නවනා ඉක්මනවනා අන්න මුළු බුද්ධ ශාසනයම අවබෝධ කර පුළුවන් මොකද හේතුව මේ ත්‍රි වේදනා වූ කියලා කියන්නේ නිත්‍යතාවයන් තුනක් මිශ්‍ර වේදනා වශයෙන්ද තව අභිධර්මයේ ඔව සිය ගණන් වලට කඩලා හදන්න පුළුවන්. එහෙම මේ යම්කිසි සීමාවකට පෙන්නල තිබුණත් වේදනාවන් වල ප්‍රබේදණයන් වල නිමක් නැහැ පෙනු තුනේ. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් තුන් ආකාරයකට සහ මිශ්‍ර හ සහ 100 ගානකට ඔව වශයෙන් බෙදනවා. නමුත් පින්තුණි මනසක වේදනා වන් වල ස්වභාවයන් මෙපමණයි කියලා කියන්න බෑ. මේ ලෝකයේ තියෙන වර්ණ ප්‍රමාණය මෙපමණයි කියලා සීමා කරන්න බෑ. මිනිස් ඇසට නොපෙනෙන වර්ණ පවා මේ ලෝකයේ තියෙනවා. එමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අනිත්‍ය කුමක්ද කියලා දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති. ශේෂයක්වත් අබමල් රේණුවක් තරම්වත් නිත්‍ය කරගන්න එපා. අනිත්‍ය කරගන්නපා කියලා කියන්නේ පිළිකුල් කරන්න කියන එක නෙමේ. අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවට කියන වචනයක් නෙමේ. අනිත්‍යයි කියන්නේ පිළිකුල් කරනවට, නිග්‍රහ කරනවට, අතහරිනවට කියන වචනයකුත් නෙමේ. අල්ලගන්නවට කියන වචනයකුත් නෙමේ අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ. සබ්බේ සංඛාරානිච්ඡා යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතින් බින්දති දුක්ඛේ සමග්ගෝසුද්ධිය සියලු සංස්කාරකෝ අනිත්‍යයි කියලා දැක්කනම් ප්‍රඥාවෙන් ඒ ස්පර්ශ කළානම් දුකින් අත මිදෙනවා Your body android segurançaítulo overstire anstandar, kara lok Beautiful, bond Anyway to address конце昨MaENT 4 The simple fact is needed by control of Earth Another thing is බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අනිත්‍යදේ අනිත්‍ය විදියට දකින්න අනිච්චේ අනිච්ඡානුපස්ස විහෙරතේ. ඒක මොනතරම් ගැඹුරු වචනයක්ද පින්නතුනි. අපි මේ සරල කරලා, පටු කරලා, වැරදි උදාහරණ ලබා විකෘති කරලා අරගත්ත එකේ විපාක තමයි සැනසිල්ලක් නැති දහමක් බවට පත් වුණා. සැනසීමක් ඇති වෙනනම් අනිත්‍ය අනිත්‍ය වශයෙන්ම දකින්න ඕන අනිත්‍ය දකින්න බෑ පින්තුනේ නිට්ත්‍ය කරගත් ඇසකට නෑ 이거 තේරෙනවද නිට්ත්‍ය කරගත් ඇසකින් අනිත්‍ය හොයනවා ඔබ වැරදි නිට්ත්‍ය කරගත් ඇසකට අනිත්‍ය දකින්න බෑ අනිත්‍ය දකින්නේ අනිත්‍ය ඇසකින් බැලුවොත් පමණයි. ගොඩක් දෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැති තමයි මේ ප්‍රඥාව එතෙන්ට දිනුනු පමුණු කරන්න පොඩි කාලෙ ඉඳලා හුරුයක් ආවේ අපේ විඤ්ඤාණේ ස්පර්ශවන නාම රූප වශයෙන් බෙදෙන සංකල්ප දෘෂ්ටි බවටපත් වෙන දෙයක් වේද අපිට ඒව හොඳට තේරෙනවා තේරෙනවා කියන පිනුතුනි විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා සංඥා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් අපි කියනවා තේරෙන ධර්මය තේරෙන ධර්මය ලෝකෝත්තර ධර්මය නොවේ පින්දුනේ තේරෙන ධර්මය කියන්නේ ලෞකික ධර්මයක්. අශේස විරාග නිරෝධ නොතේරෙන ධර්මයක් තමයි ලෝක උත්තර ධර්මය. ඒ කියන්නේ පින්දුනේ ශේෂයක්වත් තෝරන්න බෑ. තේර නෑ, ඉතුරු වෙන්නේ නෑ. අශේස විරාග නිරෝධයි. එහෙනම් නොතේරෙන ධහම නොහැටේන ධහම කියන එක නෙමේ අර්ථය නොතේරෙන කියනකේ අදහස වෙන්නේ අර ශේෂය ඉතුරු වෙන්නේ විඥානගත කරන්නත් බෑ සංඥාගත කරන්නත් බෑ සංකාරගත කරන්නත් බෑ මුකුත් කරන්න බෑ නොතේරෙන වනි තේරෙන ධර්මයේ මේ තේරුනොත් ඒක කොහොමද විඥානගත කරලා නාම රූප වශයෙන් බෙදලා විඳලා භුක්ති විඳින්න පුළුවා හේත් ලෝකෝත්තර ධර්මය විඥානගත කරලා සංඥාගත කරලා බුක්ති විඳින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඕනෝකයි බුදු කෙනෙක් හොයාගත්ත දහම. අපිට හැමදේම තේරෙන්න ඕනද? අපිට හැමදේම විඳින්න ඕනද? විඳින ලෝකවල පින්තුනේ ධානා මාර්ග ටික සියල්ල වැඩුවා බෝසතාණන් වහන්සේ. ඒෙම වඩල වඩල වඩල විඳින ලෝකයේ මේ ලෝකයේ නිවනක් නෑ කියලා තේරුම් අරගත්ත නිසා සමස්තයට මෙතෙක් කාලයක් අධ්‍යනය කරනල ද සමස්තයට විරුද්ධ වවුඩගම්බලා ගමන් කළ එම නැත්ත අපි කියනො පටි ප්‍රතිපදාවක් බුදු අනුගමනය කලා පටිසෝත ගාමි කියලා ගොඩාක් දෙනෙකුට අහගන්නේ සැපයට විරුද්ධව යන්න එච්චරයි සැපයි කියන එක තමයි දුකට හේතුව සැපට විරුද්ධව යන්න හැම එකම ඍණාත්මක වෙනවා ලස්සන දේවල් පිළිකුල් වශයෙන් බලනවා සැපයි කියන දේට විරුද්ධ වෙනවා දුකට පත් ජීවත් වෙනවා ලබාගත් ජීවිතේ බොහෝ දුක් ලක් වෙලා අවසානයේ නරකාදී උපදිනව මොකද මලකුණු ඔළුවේ තියාගෙන මිය ගියොත් එහෙම මලකුණු අතර පනුව වෙලා උපදින්නේ ඉඩ තියෙනවා. ਉਹනේ වේලාසරින් කියලා තිබ්බා. එසා අනිත්‍යයි කියන්නේ මලකුණු හරි පනුව හරි ගහපු ඒවා නෙමේ. අනිත්‍යයි කියන්නේ මේ විඥාන පද්ධති සංඥා සංකාර පද්ධතියේ නාම රූප වේදනා ඇතුලේ තියෙන දේක් නিত্যතාවය හඳුනගන්න ගොඩ කමාරු නෑ ඔබ ඔය සිටින්නේ නিত্যතාවයන් ගොඩක ඒ නিত্যතාවයන් ගොඩේ ඉඳගෙන මීට කලින් අපි අහපු නැති මොකද්ද කියනවා හාමුදුරු කෙනෙක් කියලා බලාගෙන ඉන්නවා සමහර බුදුමෙන් ඉතින් හරිනේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කර පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු පෙර නොවැසූ දහමක් තමයි අහන්න ලැබෙන්නේ කියලා එහනම් වහන්සේලාගේ සාාවක පුත්‍රයෝ බවට පත්වෙන ඕනොම කෙනෙක්ද දේශනා කරනු ලබන්නේ පුබ්බේ අනනුස්සු තේසු දම්මේසු පෙර නොවැසූ අහන්න ලැබෙන්නේ පින්නතුනේ ඇහැ හිතාගෙන ඉන්නවා ඇහැට මුළු ලෝකෙම තියෙන ඕනම දේක් දකින්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඥානේ හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ලෝකෙ තියෙන ඕනම දේක් මට මේ ඥානයට විෂය කරගන්න පුළුවන් කියලා. හිත හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ලෝකෙ තියෙන ඕනම දේක් ගැන හිතන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නේද හිත හිතාගෙන ඉන්නේ. Tamange hita hitaagena inne ehematha kiyala balanna. Ehema neda hithang inne. ඒ වනම් මම කියනවා හිතට හිතන්න කියනව මේ විශ්වයේ දිග පලල මේ අනන් අහාකාසයේ දිගඵලල කොච්චර දෙ කියලා හිතල කියන්න බලන්න එකං හිතට හිත හරි වේගවත් එක් කෙනෙක් හරි වේගෙන් එහහි මෙහි දුවන්න පුළුවන් කෙනෙක්. බලන්න හිතට හිතල කියන්න අවකාශය දෙන්න මේ විශ්වයේ දිගඵලල ඥාණයට ගෝචර කරලා දෙන්න කියන මේ විශ්වයේ තියෙන වට ප්‍රමාණය තේරුණාද මේ විශ්වයේ තියෙන වට ප්‍රමාණය තේරුම් කරලා දෙන්න කියන දැන් ওই දෙකම කරන්න පුළුවන් හිතටයි ඔබේ ඥාණයටයි ආන්න කරන්න බැරි ඒ නිර්වාණයක් එසේමයි නිර්වාණ දරමය දිගඵල ඔය හිතට හිතාගන්න බෑ නිර්වාණයත් තියන වට ප්‍රමාණය ගැන ඔය ඥානයට ග්‍රහණය කරන්න බෑ. බුදු හාම්දුරන්ගේ කාලෙදී ආව කියනනේ බුදු හාමුදුරගේ උස මනන්න බ්‍රාක්්මණ ඉති උස මනන්න මනන්න උස වැඩි වෙන. ඒ උස වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන ධර්මයේ තියෙන විශාලත්වය උස ප්‍රමාණය. ඒ නිසා බින්දු තුන්ටත් පුළුවන් නම් ධර්මයේ මනින්න මිමි දඬු වලින් මිමි අරගෙන අවිල්ල තියෙන තමන්ගේ ඉගෙනගත් ඥානීය බුද්ධිය ඒක තමයි මිමි දඬු. ඒ ඉති මනින්න මනින්න තවන්න තේරෙනවා. මaninne bæ meeka kiyala banapote aseyanni budura jananasege usa e taram wedi wenawa kiyala eken eken adahas karanne dharmaye usa dharmaskandhe usa panchas kandhe usa neme panchas kandhe usa Said, Qianmay! enment මනින්න descent, Buddhist hen recycled caracter�� Buddha Uhh greth tanah god Buddha Wave that? There Geralum is a health අකාලික ධර්මයක් අසංඛාරික දෙකක් දෙයක් නං අකාලික දෙයක් නං ඔබේ ඔය ඉන්ද්‍රිය ဒุසිම තියෙනවනේ ඉන්ද්‍රිය දุසිම ওই டிகෙන් අල්ලන්න බෑ ඉන්ද්‍රියන් වලින් අල්ලන්න පුළුවන් කාලය සහ සංස්කාරකේව පමණයි ඒක පිළිගන්නවද තේරෙනවද ඒක කාලය සහ කාලය තුල පවතින දේවල් සහ සංස්කාරක ධර්ම පමනයි සංස්කාරක කියලා කියන්නේ ඔයෙකුතු වෙලා මනෝමය වශයෙන් හෝ දික්ටි වශයෙන් හෝ එහෙම නැත්තම් හෝ සැකසීලා පවතින දේවල් ඒව පමනයි බිනතුනේ ඔය ඉන්ද්‍රිය දුසිමින්ම අල්ලන්න පුළුවා මේ මානව සත්‍යය කියලා කියන්නේ මිනිතුනේ අර බිත්තරයක් ඇතුලේ තාම කොටු ඉන්න මේ කුරුළු පැටියෙක් වගේ. එයාට පේන්නේ කාට ඇතුළත අන්ධකාරය පමණයිනේ. උඩ ආලෝකයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතේ ආ මෝරද්දි මෝරද්දි ආ කටුව සිඳුරු කරගෙන එළියට එනවා. අන්න මේ වගේ තමයි පින්නුතේ පඬිත් භාවය ලැබනවා කියන්නේ එකට. Taman hondata pandi th bhavaya labanna labanna me sammuti lokaya laukika lokaya nemati e katuwa siduru karala vishviya darshane vishviya nyane vishviya sobhave dakinne ඒ මම මම මම මම කියලා කොටු කරගත්ත ඒ කටුව සිදුරු කරගෙන විශ්වය ඥානයෙන් එළියට එබිල බලන්න. මේ ලෞකික ලෝකෙ හොඳ දෙයක්වත් නරක දෙයක්වත් ප්‍රිය දෙයක්වත් අප්‍රිය දෙයක්වත් ප්‍රයෝජනවත් එන්නේෑ ලෝක ෝත්තර ගවේෂනයකට. විමුක්ති ඥානයෙන්ම යුත්ව යුත්ව ධර්මයේ අසන්න ඕන දේශනා කරන්න ඕන විමුක්ති සිතින් යුක්තවම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඕන ලෝකයේ ප්‍රියයි මනාපයි කාන්තයි කියලා අරගෙන නිවන් දක්ිනත් බෑ අප්‍රියයි යමනාපයි අකාන්තයි කියලත් නිවන් දක්ින්න බෑ ලෝකයේ සියල්ලම අතහැරියයි කියලා අතහැරුණු ස්වභාවයක් ඇති කරගත්තයි කියලා නිවන් දකින්නත් බෑ අල්ලගත්තයි කියලා නිවන් දකින්නත් බෑ ඕන්නංගෙන් ඉතින් Tamante අතහැරලා ඉන්නත් පුළුවන් අල්ලගෙන ඉන්නත් පුළුවන් අල්ලන් හිටියත් අතහැරලා හිටියත් ඒ ඕබේ සිහිණයක් පමණයි සමහර මම අතහැරලයි කියලා ඉන්නවා සමහර මං අල්ලගෙනයි කියලා ඉන්න දෙන්න මේකයි දෙන්නම ඉන්නේ යම් සංඥාවක් අල්ලගෙන තම මොනවද අතහැරියි කියලා අහුවහම අතහැරිය දේවලුත් කියන ඒ කියන්නේ ඒවයි රූප වශයෙන් සංඥාව වශයෙන් නොද නරක gunaatmaka vaseyin rasavindana vaseyin hodata bukti vindimin setinnewa ewa tamai athaharala tiyenne man man mechchera idagan athaharala tiinawa mechchera vastu athaharala tiinawa ewa e kale mila meekai me kale mila meekai kilat kiyenawa emena athaharima tul niwanda kinnat <Sessit> ba allagenima tul niwanda kinnat ba ඔන්න කැටියෙම මතක් කළා. අතහැරලා නිවන් දකින්නත් බෑ, අල්ලගෙන නිවන් දකින්නත් බෑ. මේ පන්සලකට ආදරයක් පූජාවක් කලයි කියලා. ඒක ඒක හමුදුරවණ්ඩ ගේනියන්නත් බෑ, වෙන කෙනෙකුට ගේනියන්නත් බෑ. ඒවා මේ පන්සල් විහාරස්ථාන පැවැත්ම සඳහා වන දේවල් පමණයි. භෞතික දේවල් අනුගමනය කරන්නේ අපි කැමති දේවල් නෙමෙයි ඒවට අනුගත දේවල් පැහැදිලි ඉනේ ඒවට අනුගත දේවල් පමණයි පවතින්නේ කෙසිවක් අල්ලන් නැතුව ඉන්නත් එපා කිසිවක් අල්ලගෙන ඉන්නත් එපා. ආයෙත් ඉන්න ක්‍රමයක් හදාගන්නත් එපා. නිකාම ඉන්න ඕනද කියලා අහන්නත් එපා. පාඩුවේ ඉන්නද කියලා එපා. එන එන දේවල් ඇවිල්ලා යනව බලාගෙන ඉන්න ඕනද කියලා අහන්නත් ණිඩෙන ක ක කරරේ කරටල අරටන්න්සක ක්‍ළන පෙසගවැ, කෝබ ඉයුමකළ කරුන්ද බාපතර einerинки ක්‍ීなので﹃�ඩ ලියාන්න් wander ia veh самых ගහසන ඕැත, තැනේා අපි මෙතෙන්ට අවිල්ල තියෙන්නේ ගොඩාක් දේවල් ගන්න නෙමෙයි බින්නතුනේ. අපි මෙතෙන්ට අවිල්ල තියෙන්නේ අතහරින්න. ඒ නිසා මෙහෙන් මුඛුවත් අරගෙන යන්න එපා. වචන අරගෙන යන්නත් එපා. හොඳ වචන අරයි යන්නත් එපා නරක වචන අරයි යන්නත් එපා. genaapu de siyalla thiyena ona nange අපි ඉන්නේ මෙතන අත්හරින්නවිලා තියෙන්නේ මොනවද අත්හරින්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වශයෙන් තියෙන මනෝ සංකල්ප රාසියම අත්හැරලා දානවා කවුද අත්හරින්නේ කවුරුත් අත්හරින්නේ නැහැ ඒව ගහක gedī ඉදුණහම වැටෙනවා වගේ අත හැරෙනවා ඔබේ ඥාණය තීව්‍ර වෙන්න වෙන්න පින්නතුනේ මේ බාහොසොත කෙනෙක් වෙනවා ප්‍රබුද්ධ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා අත්හරින්න ඕනේ ගහක gedī කඩන්න ඕනේ ගහක් විසින්ම gedī පස්සවලා ඉදෙනකොට එහෙම නැත්තම් ඒ වේලෙනකොට බීමට වැටෙනවා එහෙ නැත්තම් ඒ පරිචයක් පරිණත භාවයක් තමා තුල ඇති ඕන ඔබ තුල පරිණත භාවයක් ඇති වෙනකොට සංසාර දුක ඉබේම බිමට වැටෙනවා. හමුයෙන් කඩලා බිමට දාන්න ඕනේ. තමගේ ඥාණය බල සම්පන්න අත්හරින්නත් අයිතියක් නැති අල්ලගන්නත් අයිතියක් නැති කෙනෙක් හැටියට වාසය කරන්න. දැන් මේ මොහොතේම ඒක කරලා බලන්න දැන් ඔබ ඉන්න ඕන කොතනද? අත්හරින්නත් අයිතියක් නැති අල්ලගන්නත් අයිතියක් නැති කෙනෙක් හැටියට අනුංගේ げදරකට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් ද අත්හරින්න. අපි විනතුම් බෞද්ධ සාහිත්‍යය ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේ සංසාරය මේ සංසාර පැවැත්මට අපේ පැමිණීම අම්බලමක නවාතනක් එක රයක් නවාතනක් ගන්නාසේ කියලා නේද අපි උපමා කරලා තියෙන්නේ. ඒක අම්බලමක ඇවිල්ලා මේ ගමනේ සංසාර චාරිකාවේදී එක රයක් අපි නවාතැන් ගන්නවා. අන්නේහා සමානයි මේ අපේ ජීවිතය කියලා තමයි උපමා කරලා තියෙන්නේ බලන්නක කොච්චර ගැඹුරක් තියෙනවද කියලා දැන් එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ අඹලෙම තියෙන දේවල් අතාරින්න ඒ කියන්නේ එනේ පාරේ යන මිනිසුන් น่ะ අපි මේ අඹලෙම තියෙන හට්ටිවලන් දෙනවා ඒක හරිද ඒක වැරදි ඒක නිසා අපි මේ ඉන්නේ අල්ල ගන්න දැන් අඹලෙම එක්කෝ අල්ල ගන්නවා ඒක හරිද එන කාඩර දෙන්න දෙන්නේ මේක මගේ මගේ කියලා මගේ අම්බලම කියලා අල්ල ගන්න. හැබැයි දැන් අල්ලගෙනද නැද්ද ඉන්නේ? දැන් ඉන්නේ අම්බලම අල්ලගෙනද නැද්ද ඉන්නේ? අම්බලම අල්ලගෙන ඉන්නේ. මගේ දේපලක් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම අම්බලෙම තියෙන දේවල් ඉඳලා හිටලා দাঁං දෙනවා. ඒක වාසි බාහිර යන ඔය මිනිස්සයා ඔය පොස දෙක් වගේ පිටේට ඔය අම්බලමනේ අල්ලගත්තේ. අම්බලම අල්ලගෙන දැන් මිනිහගේ දේ වගේ මිනිහ දනුත් දෙනවා කියලා කියයි. සංසාරගත ස්වභාවයේදීහා බලනකොට ඇත්තටම අපි කරන්නේ ඒක තමයි. අම්බලම අල්ලගෙන අම්බලමම අල්ලගෙන අම්බලම ඉඳන් දන් දෙනවා. කතාව ඇත්තද නැද්ද? ඔබ හොඳට බලන්න. අම්බලම ඉඳගෙන අම්බලම මගේ කියලා අල්ලගෙන ඊට පස්සේ අම්බලම ඉඳන් දන් දෙනවා. අල්ලගන්නවත් අතර අයිති තැනක නෙමේ අපි අතර වෙලා ඉන්නේ. එහෙමනම් අපි අතර ඕන මොනවද? අර අල්ල ගැනීමත් වැරදි කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. අතහැරීමත් වැරදි කියලා අපි තේරුම් ගත්තාම gediya hondata yidenu. පැහෙනව පැහිලා ඉදෙනව හොඳට වේලෙනකොට gedie වැටෙනව ඒ නිසා පින්නතුනේ හොඳම දේ තමයි පිලිකූල් කර කර අයින් කරන එක නෙමේ මේ ජීවිත යථාර්ථය මනාකොට තේරුම් අරගත්තාම ඉබීම අපෙන් අත්හැරෙන එක තියනව හැරෙනවනේ අවබෝධය නිසා ආන්න ඒව තමයි පින්නතුනේ ධර්මයේ පින්වන අතහැරීම පුජ්‍යලේක අතහැරීමක් නෙමේ ඒ ගෙඩියක් පැහිලා ඉදිලා විේලිලා වැටෙනවා වගේ අන්න බුදුදහමට අවශ්‍ය කරන නිවැරදි අතහැරීම මේක සමහර කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ තේරෙන්නේ නැති නිසා තමයි හොඳින් අසන්න හොඳින් මෙනෙහි කරන්න පඬිත වේදනීව මේක පണ്ഡിවරුන්ට ඥානවන්තයනට බොහෝම සංකීර්ණ ගණිත ගැටලුවක් විසඳා ගන්න කෙනෙක් වාගේ තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් වටහා ගන්න ඕන දෙයක් දැන් අනිත්‍යය කියන එක තේරෙනව නේද මුකුත් අපිට අල්ල ගන්න ආයිතියක් නැහැ අනිත්‍ය කියන්නේ ඒක හොඳ වශයෙන් අල්ලා ගත්තොත් හොඳ නিত্য නරක වශයෙන් අල්ලා ගත්තොත් නරක නিত্য මધ્યස්ත වශයෙන් අල්ලා ගත්තොත් මધ્યස්ත නিত্য මම වශයෙන් අල්ලා ගත්තොත් මම කියන නিত্যතාවය මගේ නොවේ කියලා අල්ලගත්තොත් ඒක මගේ නොවේ කියලා නිත්‍යතාවය. මමෙක් නැහැ කියලා කියන්නේ මමත්වය ඇති මිනිස්සු, මමෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මමත්වය ඇති මිනිස්සු, මමත්වය නැති කෙනෙක් මමත්වය නැතය. මට මමත්වේ නැතේ කියලා කියන්නේ නැහැ. මම රහත්ය, මම බුදුය. මම මාර්ග ප්‍රලාභීය කියලා කියන්නෙත් නෑ ඒක ර හේතුව මම කොහොමද මාර්ගඵල ලබන්නේ මම මාර්ගඵල ලබන්නේ නෑ කවුම දਾਕව ඔබ මාර්ගඵල ලබන්නේ කවුම දਾਕව නිකම්ම හන්සි උනාට වැඩක් නෑ මම මේ කියන කාරණේ ඔබට වැටහෙනවද ඔබ මාර්ගඵල ලබන්නේ මම මාගේ පැත්තේ ඉඳන් ඔබ කියලා කිව්වට ඔබේ පැත්තේ ඉඳන් කියලා නෝනනම් මම එතකොට මම මාර්ගඵල එම නැත්තම් ඔබ මාර්ගඵල ලබන්නේ මහන්සි වෙන්නේ මහන්සි වෙන්නේ මම මාර්ගඵලයක් ලබන්න ඕන මම අපායෙන්වලකින්න ඒව නේද හිත මහන්සි වෙන්නේ ආව කමන්නේ දුරක් කොහොම මහන්සි වෙද්ද නේද අවසානයේ දී ඒක තේරුම් කරගනී මම මාර්ගඵල ලබන්න ඕන मान्था तरह पाएं මාර්ග පල අස්ථ මාර්ග පල අස්ත ඒක න පිිතුර තියෙන දෙයක් අත හැර තව දෙයක් එකතු නවා නෙම ඔන්න ඕකහෑ ර්ග රහස. මාර්ග පලයේකදී හවල් දයේ දෙයක් නෑ තියනදේ අත්හැර නොමිසක් ලැබෙන දෙයක් නෑ. තියෙන දේ අතහැරෙනව ලැබෙන දෙයක් නැහැ. අපි කුමක්ද මේ හදා ගන්න උසා කරන්නේ විමුක්ති ඥානය විමුක්ති දර්ශනය විමුක්ති සිත මොනවද විමුක්ති සියල්ල විමුක්ති විමුක්ති කියන්නේ නිදහස් වීම. එහෙම නැත්නම් නැති කිරීම, එහෙම නැත්නම් දුරු කිරීම. විමුක්තියටපත් වෙනවා මුක්තියයිත්‍යක් නැති බව තේරනා නේද දැන් ඒක තමයි ඒකේ තේරුම මුක්තියක් නෑ දැන්ට ಐත්‍යක් තියෙන තැන නේ ඒ සංඥා ගොඩක් විතරයි අයිති. අයිති කියන්නෙත් සංඥා ගොඩක්. අයිති නෑ කියන්නෙත් සංඥා ගොඩක්. සම්මුති වශයෙන් ගත්තාම සම්මුති අයිතිින් ටිකක් ඕන මිනිස්සු ඌට මහපාරෙ නිදා ගන්න බෑනේ. ගෙයක් දලක් ඕන, සිව්පස්සේ ඕන, ආමඳුකෙකුට නම් පන්සලක් ඕන, ධර්මශාලාවක් ඕන. ඒ කටයුතු කිරීමට උපකරණ ඕන, ඒ ඕන. නමුත් මේ සංඥාව තුල හොදට වටහා ගන්න විමුක්තිය කියලා කියන්නේ මේව අල්ලගත් ස්වභාවයකට නෙමෙයි. අර මගේ භුක්තිය කියලා අල්ලගත් එක විමුක්තිය බවට පත් කළා. දැන් අපේ භුක්තියක් නේද? මම් භුක්ති විඳින දේවල් කියන්නේ බලන්න ඔගේ භුක්ති විඳින දේවල්. ප්‍රථමයෙන්ම ඉතින් මගේ ශරීරයේ මම් භුක්ති විඳිනවා. නේ ඒක තුල තියෙන සදා ආයතන ටික භුක්ති විඳිනවා මගේ හිත භුක්තියක් වශයෙන් අරගෙන තියෙනවා මගේ ඔළුව භුක්ති විඳිනවා ඊළඟට ඉතින් ආයත් සංඥාව වශයෙන් ගත්ත දේවල් භෞතික දේවල් භුක්ති විඳිනවා දැන් උතුම් ආර්ය භූමියටපත් වෙච්ච කෙනෙක් ඔබ හිතන්නේ මට මේ මුහුවත අයිති නෑ කියලා කල්පනා කරගෙන ඉන්නවද නෑ වෙනතුනි එහෙම කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ නෑ මට මේව මුකුත් අයිති නෑ කියලා ඉන්නේත් නෑ මේ මේ ඔබ වහන්සේගෙද වෙන කාගේ එන කාගේවක්වත් නෙමේ. කාටද මේකේ අයිතිය? කාටවත් මේකේ අයිතිය නෑ. මේක යම් ස්වභාවක වස්තුවක්. ඒව අනුගමනය කරන්නේ ස්වභාව ධර්මීය නියය. කාගවත් කැමැත්තට පවතින දෙයක් නෙමේ. දැන් අඩුම තරමේ පෙන්නුතුනේ අපේ ශරීරය අපේ කැමැත්තට පවතිනවද? මේ හු හ gallා වයසට යනවා. ගිය අවුරුද්දේ මූණ දැකලා මේ අවුරුද්දේ මූණ දැක්කම දුක හිතෙනවා. ගිය අවුරුදු 10කට කලින් ගත්ත ෆොටෝ එක බලලා මේ අවුරුදු 10කට පස්සේ බලද්දි ෆොටෝ එක බලනකොට හරි දුක හිතෙනවා බලන්නේ ඒ කාලේ. මෙහෙමයි දැන් මෙහෙමයි කියලා බලන්න. එහෙමනම් අපිට කිසිසේත්ම ආත්මන බැරි ස්වභාවයක් තියෙනවා බොරු අයිතියක් හිතට හිතට මේව හොඳට තේරුම් කරලා දෙන්න වෙන තුනේ ඔබ හිතයි නිදහස් වෙන්න ඕන ඔබ නෙමෙයි නිදහස් කරන්න ඕන හිත හිතට ධර්මයේ උගන්වපු කෙනා නිවන් දකින්න දැනුමට ධර්මයේ ගොඩ ගහගත්ත තවත් සංස්කාර ගොඩක් ගොඩ ගහගෙන සංසාරේ හිතට ගොඩක් දේවල් තේරුම් කරලා දෙන්න. ඒක විදර්ශනා කරන්නෙම නැතුව වෙන තුන හිතට තේරුම් කරලා දෙන්න අමාරුයි. මේ ලෝකයේ හේතු ගන්නන හරි අමාරු තැනක් තමයි හිත. හිත වැරදි පණවිඩ දෙනවා. වැරදි අදහස් ආකල්ප දෘෂ්ටි දෙනවා. hari de pennan pennanna puluwan kama thiyennonu hitai muduwa ganna pennothune vimukti gatha wenne cheeto vimuktiya hitai vimukti gata එමන ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුට නැත්තේ චේතනා කර්ම අතීත චේතනා කර්ම නැවර්තමානේව නැ අනාගතේව නැ චේතනා කර්ම නැ කාටද ආර්ය ශ්‍රාවකයාට චේතනා කර්ම සිති විලිතිනවා විඳිනවා රස විඳිනවා හැබැයි චේතනා කර්ම කර්ම හැදෙන්නේ ඒ කර්ම හැදෙන්නේත් එයා පැනගත්ත. එතනින් එහාට පැනගත්ත. අවසාන සංඥාවක් සංඥා උපාදානයත් අතර දාලා අවදී වුණා. අර කටුව සිඳුරු කරගෙන එළියට ආපු කුරුල්ලෙක් වගේ විශ්වයේ පියාඹන්න පටන් ගන්නවා. නැත්නම් පින්නතුණි මේ ඉන්ද්‍රියයන් පහෙන් සම්පූර්ණ මිනිස්සයව හොඳට ආවරණය කළා තියෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය ඥානයෙන් එහා පවතිනක් පිළිබඳ කිසිම ආකල්පයක් කිසිම දැනුමක් නැහැ. එතනින් එහා දෙයක් කිව්වත් එයාට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒකට හේතුව ඉන්ද්‍රිය පහේ කට්ටෙන් හොත්තර වැහිලා මුකූත් කරන්න ඕනේ නැ නකර ඉන්න ඕනත් නැ දැන් සමහර උදවිය එක එක දේවල් කරලා නිවන් දකින්න හදනවා කරලා නිවන් දකින්න බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය භාවනා නෙමේ අභාවිතා ධර්මයක් භාවිතා බහුලී කතා කියලා කිව්වේ ඒක තමයි. ඒ අභාවිත ධර්මයේ භාවිතා බහුලී කතා කරන්න. ඒ නිරෝධ ධර්මයේ භාවිතා බහුලී කතා කරන්න. මේ වචන වලට ස්ථාවර භාවයක් නැහැ. මේක හරියට වචන කියන්නේ තේ අල්ලන ට්‍රේ වගේ. තේ අල්ලන ට්‍රේ එකේ ඕන ටී එකක් ඕන කෝපි එකක් ඕන කූල් බ්‍රෙන්ක් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන් නේද ඒ හදන දෙයට අනුව දෙපිලි ගන්නන දෙයට අනුව ඒකේ රස වෙනස් වෙනවා එනිසා වචන කියන්නේ පුංචි ට්‍රේ මේක බාන්දේශියක් ගෙනිල්ල තේ අල්ලන බාන්දේශියක් වගේ එකක් කිසිදු වචනයකට ස්ථාවර අර්ථයක් නැහැ ඒ නිසා වචන අල්ලගෙන පැටලෙන්න එපා. බුදුහාමුදුරන්ට ඡෝදනාවක් තියෙනවා. ඒක අහසල මොකද? බුදුහාමුදුර ඒක වෙලාවක කරන්නයි කියන දෙය තව වෙලාවක නොකරන්නේ කියලා කියනවා අය කියනවා. එක වෙලාවක හොඳයි කියන එක ආයි තව නරකයි කියලා කියනවා කියනවා. ඒක මේ වචන දෙක ගත්තොත් එහෙම එක උදාහරණයක් වශයෙන් Attahi attano nato taman da taman pihitai කියලා කියනවා නේ එතකොට ආයි තවදනක කියන වචන Attahi attano natti taman da taman va කියන ඔන්න ඔය දෙක අරන් එනවා අරගෙන මේ බබුදු හාමුදුරුවෝ මේ කටට එනේ වචන කියන එක වෙලාවක කියනවා taman da taman pihitai කියනවා තව වෙලාවක කියනවා taman taman නෑ කියලා කියනවා. මොකද්ද මේකේ අර්ථය? ඒවා බුද්ධ විශ්යේ තියෙනアイට. විශ්ව විශ්යේ ලෝකෝත්තර විශ්යේ තියෙනアイතිය. ඕනම වෙලාවක ඕනම විදිහේ වචනයක් භාවිතා කරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දොස්තරගේアイතිය. දොස්තරදීනි වැඩි වෙන්නත් දෙනවා බෙහෙත් සමහර ලාට අඩු සමහර ලාඩ ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙයිගේ වැඩි වෙන්නත් බෙහෙත් දෙනව වැඩි අයගේ අඩු වෙන්න බෙහෙතුත් දෙනව දොස්තර ඉතින් දොස්තරගේ දොස්තර කියන්නේ ප්‍රෙෂර් අඩු කරන්නම ඉන්න කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඒ අපි ළඟ තියෙනව සමහර දේවල් වැඩි තිබුණොත් අඩු කරන්න ඕන. අඩු වෙලා තිබුණොත් වැඩි කරන්න ඕන. දැන් දැනුම වැඩි ඒක වෙනුතුනේ සංඛාරයක් බවට පත් කියලා යට නිවන් දක්ින්න බෑ ධර්ම සංඛාරේ නිසා බහු මතවාද නිසා ඒක දැනුම වැඩි නම් දැනුම අඩු කරන්න ඕන. වීරිය වැඩි නම් අඩු කරන්න ඕන. සතිය වැඩි නම් අඩු කරන්න ඕන. අපි හිතනවා මේ හැම දෙයක්ම හොඳයි කියලා නෑ. Indonesia isłby het තිබුණට or Could කිව්වට ignoreillah of the world Noured identify high, do ඕන anything else, do you see the security change in the problems? Everyone is <laughs> one of the two prophets naith, කෙසේ හෝ අපගේ ප්‍රභාස්වර මනසට අපීපත් වෙන්න ඕන අපේ මනස එන්න ඕන පින්නතුරල් වතුරු රහට ඒ වචන විවාදයට ගරෝ කියලා අසන වචනයක් අපේ මනස එන්න ඕන ප්‍රභාස්වර ස්වභාවය කියලා කියන්නේ රහට එන්න ඕන ඇල් වතුරු ආයර ග්යඩන කසේත් සතක් කෑක හැන්ම professionally, ශභ ඔරය, මෙන ්ික, සහ්ත්තෝරයක් ආැනන, sizදෙරඩ ඉදෙනස්න හෙස බප දැන් මේ ධර්මයේ කුකුස් තියනවද නොගැලපෙන තැන් තියනවද ප්‍රශ්න තියනවද අහන්න බලන්න. ඒ අnder ජාලේ හරිය ඉන්න කට්ටිය වුණත් කමන්න ටයිප් කරන්න. මේ අපිට ඒව බැලලා උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන්. ලෝකෝත්තර ශක්තිය වැඩි කරගන්න ලෝකෝත්තර කුසල් වැඩි කරගන්න ලෞකික ශක්ティින් වලට වඩා ලෝකෝත්තර ශක්ティින් වැඩි වෙච්ච දවසට ඔබ ලෞකික අලෝකෝත්තර පැත්තට අනුසෝතගාමි ප්‍රතිපදාවෙන් මිදලා ප්‍රතිසෝතගාමි ප්‍රතිපදාවට පැමිණිලා සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් වෙනවා අnder manala balanna peenuthun tara diga dala obey lokottara kusalda laukika akusalda me wedi kiyala ide taawa iten 10 pura gattai inno kusal 125 tiyenai inno metena kusal 140 45 tiyenai inno kusal 150 50 wage tiyena de patter neminemi inna ai inno kusal hema කුසලේ සියට පනස් පහ පැනලා සට හැට පැන ැට පහ හැත්ත වගේ වෙනකොට තමයි පිනුතුරී සම්පූර්ණ ලෝකෝත්‍රයට ඇදී යන හිතක් බවට නිර්මාණය වෙන්නේ. නැත්තං අර ලෞගෙක ශත්ති වැඩින ලෞගක බලයන ඩිුවන්නේ. අපි වාහන දෙකක් දෙ අදින්න දැම්මොත් එහෙක තියනවා අශ්ව බල දාහ. තව එකක තියෙන ආශ්ව බල 500ක්. එතකොට ඇදෙන්නේ කොහටද? අර 10 තීර පත්‍රයට තමයි අන්න ඒ තමන්ගේ ආශ්ව බල වැඩි ඕන කොයි පේත්‍රෙද? ලෝකෝත්තර පේත්‍රෙට. ලෝකෝත්තර ආශ්ව ප්‍රමාණය වැඩිලා තියෙනවා කියලා තමන් දැනගන්න පුළුවන්. තමන්ගේම හිත කිරල මැලලා තේරුම් පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. තමගේ පින් ප්‍රමාණය මැන ගන්න පුළුවන්, පව් ප්‍රමාණය මැන ගන්නත් පුළුවන්. ලෝකෝත්තර කුසල් ප්‍රමාණය මැන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ සත් ධර්මයේ අහන්න අහන්න වෙන තුනේ ලෝකෝත්තර කුසලය වැඩි වෙනවා. මොකද ලෝකෝත්තර දර්ශනයක්නේ දේශනා කරන්නේ. ඒක ලෝකෝත්තර අවධානයක් යොමු වෙනවා. මෙතනින් නැකිටල යනවා මොනව කිව්වද දන්නේත් නැහැ. මොනව ඇහුවද දන්නේත් නැහැ. අපි කළෙත් නැහැ. හැබැයි මොකත්තු මනසේ සහැල්ලුවක් තියනවා කී කියায়නවා අනේක තමයි අවේදීත ගුණෙන් පැමිණෙන ලෝකෝත්තර කුසල් ඒ ධර්මයේ බලයට ඒව සිද්ධ වෙන්නේ වෙන තුනේ තේරෙනවද ධර්මයේ බලයට ඒව සිද්ධ වෙන්නේ ඒක ශුවිශේෂී දෙයක් අනේ දැන් අපි ගියා හමුදුරු මොකද්ද වනකුත් කිව්වා අපි මොකුත් කරන්නත් එපා කිව්වා අපිත් මොකුත් කරේත් නැහැ අපිත් උහි වාඩි වෙලා හිටියා ඉතින් තියෙනවා කලබල වෙන්න හොඳින් තේරුම් කරගන්න ඕන දින් වටහාගෙන තේරුම් අරගෙන මේ ගමන යන්න අනිත්‍ය වඩන தത്വයටපත් වෙන්න ඕන. ඔය ජනප්‍රිය නාලිකාවල් වල කියන අනිත්‍ය නන්නේ මේ, ඒ අනිත්‍ය නෙමේ එකට කියන්න බලුවන් ලෞකික අනිත්‍ය. කියලා අපි ඒකට කියමු. එහෙනම් නැත්තම් ওই ස්වාමීන් වහන්සේලාට කාට කාට තේරෙන අනිත්‍ය. ඒ තේරෙන අනිත්‍ය වඩල වැඩන්නේ නෑ බිනතුනි. ලෝකෝත්තර අනිත්‍ය වඩන්න ඕන. තේරෙන අනිත්‍ය තුල තියෙන අනිත්‍ය නිට්ටි කරගත් ස්වභාවය. අනිත්‍යත් අනිත්‍යයයි. එක යන ගමම් කෝකෝ යට සක්මං කරන ගමන් කෝකයෝ සක්ම කරන්න ඕගේ අර්ථය වැටහෙනකං අනිත්‍ය අනිත්‍ය නම් කෝ අනිත්‍යය කතාව තේරෙනවද අනිත්‍යත් අනිත්‍යය කෝ අනිත්‍යය ඔබ සැනසෙල්ලෙන් ඉන්නේ ඔබට මුකුත් කරන්න කියන්න වඩන්න නොකරන්න මුකවත් අවශ්‍ය නැහැ ඔබ ළඟ යම් පටලැවිල්ලක් තියනodes ඒක ලියා ගන්න ඒ ඇති ඊළඟට සැනසෙල්ලෙන් ඉන්න මොනවත් කරන්න ඕනත් නැහැ නොකරන්න ඕනත් උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න උනොත් නැහැ උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නේ දැන් මගෙන් ඇහුවොත් එන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද මුකුත් භාවනාවක් කරන්නේ නැද්ද මං කිසිවක් නොකර ඉන්නෙත් නැහැ කරන්නෙත් නැහැ උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නොම් නැහැ උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නෙත් නැහැ එහෙනම් කොහොමද ඉන්නේ කිසිම විදියකින් ඉන්නේ නැහැ කිසිම හැඩයකට පාත්‍ර වෙන්නේ නැහැ ඇයි ඒක තමයි ස්වභාවය ඒක තමයි විශ්ව ස්වභාවය හැඩයක් නැති බවයි විශ්ව ස්වභාවය ජලයට වර්ණයක් නෑ වගේ තමයි එඩ හැඩයක් නෑ වගේ තමයි විශ්වයට හැඩයක් තියෙනවද විශ්වයට හැඩයක් නෑ ධර්මයටත් හැඩයක් නෑ හැඩ ඔක්කොම හැදී කවද අන්න මනෝමය මනෝමය මන කියලා වචනේ මෙහෙදිලා තියෙන්නේ මවන්නා මම කියන වචනේත් එහෙමයි මම මවන්නා මම හෙවත් මන චේතාන්විත බව මේ චේතනාව සමහරලාට ඇති මේ මම ඉන්නවා මේ මම ධර්මය අහනවා මේ ධර්මයේ වටහා ඉන්නවා මම මම ඒකයි චේතාන්විත භාවය කියන්නේ ඒ චේතනාව දර්ශනය තුල මේ මම ධර්මයේ දේශනා කරනවා මේ මගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ මගේ ආගම දහම කියලා එහෙම චේතාන්විත භාවයක් නැහැ මේ මගේ රට මේ මගේ වර්ගයා කියලා එහෙම චේතාන්විත භාවයක් නැහැ. ඇයි මේ ලෝකෙට එකම පිස්සුවක් නෙ නේද? mama මගේ ආත්මය කරගෙන මගේ භාෂාව මගේ රට මගේ ජාතිය මේ මහ පොළොව සినాසෙනවා ගහකොළ පවා සినాසෙනවා ඇති මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සිටුවිලි දිහා බලලා. රාවණ රජුරන්ගේ කාලේ ඉඳලා මිනිස්සු දියුණු වෙන්න හදනවා තාම දියුණු වෙලා නැහැ. රාවණ රජුරන්ගේ කාලේ ඉඳලා මිනිස්සු සාර්ථක වෙන්න හදනවා තාම සාර්ථක තාම සාර්ථකයි නේ තාම නෑයි තාම සාර්ථකයි තාම නෑයි කවද්ද මේ මිනිස්සුන් සාර්ථක වෙන්නේ ධර්මය දැක්ක දවසට සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච දවසට ලෝකෝත්තර කුසලයේ වැඩි වෙච්ච දවසට ලෞකික බලය අඩුවෙච්ච දවසට අතහැරි මේ බලය වැඩි වෙච්ච දවසට දහඳුන්ගේ තියෙන ප්‍රධාන බලය තමයි අතහැරීමේ බලය. පුදුම විදියට වැඩි. කේන්තිය අතහරින්න බලුවා. ලෝභය අතහරින්න බලුවා. මානය අතහරින්න බලුවා. උද්දච්චකම අතහරලා දාන්න බලුවා. මේ ඕන දෙයක් අතහැරීමේ බලය වැඩි වෙන තුනනි. අර ගිජිලු හිණිය මස් කෑල්ලට pore කරනවා වගේ pore කන්නේ නැහැ අතහැරිීමේ බලේ වැඩි ඒක තමයි ආර්ය භාවය කියලා කියන්නේ ආර්ය උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ ඒකයි තමම් පිළිබඳව තමන්ට තියෙන ආකල්පය බලන්න මොන වගේ ද කියල මේ මොහොත. තමා පිළිබඳව තමාටම තියෙන ඉමේජ්ජක. කොයි වගේද. මම? අහවල් කෙනෙක් මෙතන illery, ස්ත්‍රියෝ ගොඩක් 再 Шаром ගොඩක් ඉන්න. මම ún, 称 my මම පුරුෂයෙක් 剛剛 like me. ඒකම තමයි මාර දිට්ටිය. මම ඊස්ත්‍රයක් මම පුරුෂයෙක් කියලා අල්ල ගන්නවනේ ඒකම තමයි මාර දිට්ටිය. මොකද එතනම මමෙක් හැදිලා ඉවරයිනේ. දැන් ඔය අරියත් භාවයටපත් වෙච්ච මේනින් වහන්සේලා මුල් කරගෙන ඒගොල්ලෝ සටන් පාට කිව්වෙත් නෑ කාන්තා නිදහස කියලා එකක් එහෙම නෑ. මොකද හේතුව ඒ උත්මා වියෝ කිව්වේ හැම විටම කිව්වේ මේ ස්ත්‍රිය පුරුෂයා කියලා කෙනෙක් නැහැ කියලා ලෝකේ ස්ත්‍රිය පුරුෂයා කියලා දෙන්නේ ලෝකේ නැහැ කොතරින්ද මේ කතා කරන්නේ ලෞකිකත්වෙන්ද නැහැ මේ කතා කරන්නේ ලෝක උත්තරත්වයෙන් අවුරුදු 80ක් 90ක් 100ක් ජීවත් වෙලාදරසෑයයට ගිහිල්ලා ඒකේ අලු ටික අතේ තියාගෙන කතා කරනවා වගේ වැඩක් අලු ටික තියාගෙන අහන්න පුළුවන්ද මේකේ ස්ත්‍රියක්ද ඉන්නේ මේකේ පුරුෂයෙක්ද ඉන්නේ අපි වයිසට ගියපෝ ආච්චි කෙනෙක් හැරි නැති උනාට ගෙනල්ලා නගර මධ්‍යයේ ඉඳගෙන ආනෝ මේ මේකේ ඉන්නේ ස්ත්‍රියක්ද කියවමට තසිකය මේ ස්ත්‍රියක්ද පුරුෂයෙක්ද ඩක්නට නැත ඩක්නට නැති වුණාට બોලව මේකේ ස්ත්‍රියක් කියලා කෙනෙක් ජීවත් වුණා කලින් පුරුෂයෙක් කියලා කෙනෙක් ජීවත් වුණා මොකද්ද සංකප්පර සංකල්පයක් විතරයි එහෙනම් ඔබ නැගී සිටින්න ඕනේ ස්ත්‍රියක් හැටියට නෙමේ පුරුෂයෙක් හැටියට නෙමේ සත්‍ය ඥානය පාල කර ගන්න ඕන සංඥා නිරෝධයෙන් නැගිටින්නේ විඥාන නිරෝධයෙන් නැගිටින්නේ මේ සංඥා විඥාන ටික අතහැරிட்ட දැම්මපස්සේ स्त्री පුරුෂ ඒක මේකේ අල්ල ගන්න ධර්මයේ සමග ඒකාත්මික කරන්න බිනතුනි තමන්ගේ හිත ධර්මයේ සමග ඒකාත්මික කරන්න ධර්මයට අනුකූල වෙන්න අනුගත වෙන්න හැබැයි નિවැරදි විදියට ඒ ඔබ අනුකූල වුනොත් අනුගත වුනොත් සතාපුජ්‍යලයිතුරු විදියක් නැහැ මොකද ධර්මයේ හරියට තේරුම් අරගෙන අනුගත වුනොත් වැරදියේ තේරුම් ගත්තොත් එහෙම විශාල විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක බෙහෙතක් වැරදියේ ගත්තා හා සමානයි. අපි දන්නවා ඕනතරම් බෙහෙත් වැරදිීම් හේතුයෙන් එක්ක වෛද්‍යවරයාගේ යටින් වැරදිලා එහෙම නැත්තම් ඒ බෙහෙත ලබා දෙන නර්ස් කී වැරදිලා විශාල ජීවිත හානි වෙලා තියෙනවා. ඒ හොඳ බෙහෙතක් වැරදි විදියට භාවිතාවීම නිසා මේ ලෝකේ එහෙම තමයි. ඒක තමයි ඇත්ත. වතුර වුණත් වැඩි වෙලා පරිාවිතා වුණොත් එමේ යාට ජීවිතයට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි නුවණින් ගලපා භාවිතා කරන්න ඕන. මාත්‍රාවට එකතු කරනවා නම් පින්න තුනේ මේ ලෝකයේ තියෙන විෂත් එකතු කරනවා දැන් බලන්නකෝ සර්ප විෂට බෙහෙත් බෙහෙත හදන්නෙම සර්ප විෂෙන් නේ සර්පයාගෙම තියෙන මේ විෂ ශ්‍රාවය කරලා අරගෙන තමයි මේ බෙහෙත හදන්නේ ඒක ඖෂධයක් හැටියට යොදාගත්ත තැනදී ඒක ඖෂධයක් වෙනවා හැබැයි ගහලා දෙන්නේ සර්පේක කාලදීන්නෙත් පොළඟෙක් එරට බෙහෙතට එන්නෙත් පොළඟගෙන් මහදාපු පොළඟගේ ශ්‍රාවයේ මහදාපු බේතක් එතකොට මේ ලෝකේ නරකය කියන්න පුළුවන් ද අපිට පොළොන් විස ඒක යොදා ගන්න විදිහේදී ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහේදී ඒක එකතු වෙන හැටි බලන්න ඒ නිසා තණ්හාව හොඳ නැහැ කියන්නේ බෑනේ දැන් අපිට තණ්හාව නිසා ਸਰපය කාලහ සමාන මාරාන්තික ස්වභාවයකට පත්වී තිනවන නම් ඒකම ඖෂධයක් බවට පරිණාමය වුණාට පස්සේ ඒ තණ්හාව හොඳ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. කොහොමhari වෙන ඔබේ මාත්‍රිකාව බවටපත් කරගන්න ඔබේ මනස සූපත් කර ගැනීම ඒ හිර කරගෙන තද කරගෙන බැලුවට පුජ්‍යලය කවදාවත් නිවන් දකින්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මනසට දෙන්න. කෙනෙක් නිවන් දකින්නේ නැහැ කවදාවත්. කෙනා ඉන්නකම් නිවන එන්නේ නැහැ තමන් ළඟට. තමන් කෙනා පුජ්‍යලය ඉන්නකම් විශ්ව එන්නේ නැහැ. කෙනා පුජ්‍යලය අතහැර විනාඩි පහක් පාඩුවේ හිටියනම් විශ්ව ඔබ වෙලා කෙනාව পূජලයට හැරලා විනාඩි 5ක් ඔබ සිටිනා විශ්ව ධර්මයේ ඔබ වෙලා හිතයි දුක්වින්දේ ඒ නිසා අපිට වුණා වුණා හිතට පිලිසරණක් වෙන්න හිත දුකෙන් නිදහස් කරන්න මම දුකෙන් නිදහස් කරන්න නෙමෙයි මම ධර්මයේ යහුවෙත් භාවනා කරෙත් කරුණුකාරණ එකතු කරේ මම නිදහස් වෙන්න නෙමෙයි මට වුණා වුණා හිත නිදහස් කරන්න දැන් අපේ උදවිය සමහරයි මේක වරදවාගෙන තීරුම් අරගෙන අර මම කියන කෙනා හිත කියන එක වෙනම තියලා 5000 වෙන හදනවා. ඒක හැරිමතාව කාලිකයි පින්වත්නි. හිත නිදහස් කරන්න හැම තිස්සෙම හිත නිදහස් කරන්න. ඔබේ දුක් විඳින්න හිත නිදහස් කරන්න. පෙ මාතු පිටින් ඉන්න කෙනා කාලා බීලා, රැවෙනව, එළිවෙනව, කරනවා. යුතුයකම් වගකීම් කරනවා. අල්ලනවා, අතාරිනවා, හැවදේම කරනවා. ඒ භෞතික එක්කෙනා. හිත බලන්න, හිත නිරහස් කරන, හිත අසීරුයි තමයි අමාරුයි තමයි මේ වගේ ධර්මයක් සාමාන්‍ය මිනිසුන් තේරුම් ගණේවිද කියන ප්‍රශ්නය බුදුහාමුදුරන්ට පවා පැමිණිච්ච ප්‍රශ්නයක් තේ RNA මේක තේරුම් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ බොවැඬ මුලදි කල්පනා කරේ මේ ධර්මය මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිසුන්ට තේරේවිද? ඒක තමයි ආව පළවෙනි ප්‍රශ්නය අපිටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේ ඉන්න අපේ උපාසික උපාසිකාවන්ට මේ මං කියන මේ වචන 13 වේද වැටෙහි වේද මේක තේරුම් ගන්න තරම් බුද්ධිමේ කැපවීමක් කරයිද මේ ප්‍රශ්නේ අවසාන ගියා යාලු ටික හම්බ වෙන උන්ටවත් මේක තේරෙන්නේ තේරුම් ගියා වෙයි නේද කියලා. ඒගොල්ලොත් කාබනාගරා ඕන්න විමුක්තිය හොයා ගන්න බැරුව ඕන්න ආයෙ එනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගරු කරන්නේ හිම නැහැ. මම ගණන් ගන්නත් නැතුව ඉඳිමු. ගියපු කල්පනා කළා නේද? බනපොතේ දින්න එහෙමයි. ඒත් ළඟට එනකොට ටිකක් අමුත්තක් දැනුණා. දාම ප්‍රභාස්වර ලස්සන ඉරියව් තියෙන මූණ පහපත් හරි ප්‍රසන්නයි රහිත වෙනස් වෙලා ගිහිල්ලා අසුන් පනවල garu සත්කාර කළා මොකද හේතුන් වහන්සේගේ රශ්මි දහරාව හසු වෙනකොටම ඒ કિරණ තුලදිම Tamanට තේරෙන පටන් ගන්නවා ඒක ඇතුළේ ලෝභ ද්වේෂ මොහ මාන මද මාන iriසියා කෝකකක් නැහැ දැන් හිතන්නක ඔබේ ඕරායක අනිත්ය කෙනෙකුට කාට හරි අහුනොත් එimhe මොකද වෙන්නේ විශාල මද මාන iriසියා කෝකකක් අරව තියෙන අපිරිසුදු මනසක ඕරායකකට තව මිනිස්ෙක් අහුවෙච්ච වෙන්නේ එහෙරයි ඒ මනුස්සයත් ඒකෙන් නෑ වෙනව එයා හොඳ හිතක් තිබුණා නම් කරුණාව මෛත්‍රිය දයාව පරහිතකාමීත්වය සත්‍යවාදී බව යතවාදී තථාකාරී බව ආදී කොට ඇති දේවල් තිබුණා තියෙනවා නම් ප්‍රවාසර මනසක් තියෙනවා නම් අන්නේ කිරණ අනිත් කෙනාට මුසු වෙනකොට ඒක ගත් නිවෙනවා පිළිබඳ තුනේ ඒක ගත් නිවෙනවා මේ බොහෝ දණෙක් කියන මේ ධර්මශාලාවට ඇවිල්ලා ඉඳලා හිතට සහනයක් ලැබෙනවා නිවීමක් තියෙනවා කියලා. මොකද හේතුව මෙතන දේශනා කරලා මෙතන ජීවන් වෙලා තියෙන සද්ධාර්මයේ බලයෙන් දෙව්බමොන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් දෙව්බමොන් කැමති ගැඹුරු ධර්මයේ මෙහෙය කරන්න කල්පනා කරන්න. ඒ වගේම සිත් පාදාගෙන හොඳ චිත්ත ධාරාවන් වල ශක්තියින් මේ ධර්ම බල බලාත්මක වෙනවා. ඒ එයා මොකවත්ම කරන්න ඕනේ නිකං ඇවිල්ලා නිකම්ම ඇස් දෙක පියාගෙන ඉඳලා ගියත් එයාගේ හිතට සහනයක් ලැබෙනවා මේ ලෝකෙ නිත්‍යයිද අනිත්‍යයිද දැන් මෙත් එක්කලා ධර්මය අහුවනේ. උත්තරයක් දෙන්න බලන්න හොදට අවබෝධයෙන් උත්තරයක් දෙන්න නිත්‍යයිද අනිත්‍යයිද? මොකද්ද උත්තරේ? ඩොක්ටර්ගේ උත්තරේ මොකද්ද? අනිත්‍යයට ඒක තේරෙනවද? නිත්‍යයි කියන්නත් බෑ අනිත්‍යයි කියන්නත් බෑ කියලා කියනවා හැබැයි අපි මෙච්චර කාලයක් දැනගත්තු අහපු ධර්මයි අපි කෙලින්ම බය නැතුව කියනවා අනිත්‍යයි හැබැයි අපි වෛද්‍යතුමිය කියනවා නිත්‍යයි කියන්නත් බෑ අනිත්‍යයි කියන්නත් බෑ කියලා මොකක් ලොකු දෙයක් ඇතිනේ ප්‍රකාශය කරන්න නේද ප්‍රතිප්‍රශ්න ඇහුවොත් මේකට උත්තර දෙන්නත් මොකක් හරි බලාත්මක භාවයක් තබාගෙන තමයි උත්තරයක් දෙන්නේ එතකොට බලන්න බිනතුන් ඇයි ඇයි අනිත්‍යයි කියනත් බැරි නිටයයි කියනත් බැරි අය කියලා කල්පනා කරලා බලන්න බලන්න තන් දෙහික ඉන්නේ එහෙනම් කෙලින්ම ඍජු ලෝකයේ අනිත්‍යයි කියන පාර්ශවයක් ඉන්නෝ ඒකු නිටයයි කියන පාර්ශවයක් ඉන්නෝ එහෙම නැත්තං අනිත්‍යයි කියන්නත් බෑ නිතයයි කියන්නත් බෑ බුදුහාම දේශනා කරා යමක් අනිත්‍ය නම් අනිත්‍ය අතහැරලා දාන්න දැන් මේක අනිත් වෙන මම මේක අනිත්‍යතාවයත් මගින් අතහැරෙනවා නේ මේක නිට්ත්‍ය නම් මං ඒ නිට්ත්‍ය අතහරිනකොට නිට්ත්‍යතාවයත් අතහැරෙනවා නේද අනිත්‍යත් අනිත්‍යයි කියන අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න අනොසු විශේෂී වචනයක් බන්දේශී කියලා ඔන්න හම්බ වෙනවා මොනවද අනිත්‍යත් අනිත්‍යයි කියන අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න. අපි අනිත් විරෝධීද? නෑ නෑ නෑ අනිත් විරෝධී අනිත්‍යත් එක්ක අපි හරි එකගයි. મિત්‍රයි. අනිත්‍ය තමයි වඩන්නේ. අනිත්‍ය තමයි ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨම ධර්මය. හැබැයි අනිත්‍ය !=වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න ඔන්න ඔබට මග පාදලා දුන්නා. මේ වචන ටික ආරක්ෂා වෙන්න ඕන මොකද අපි වගේ අසරණව ධර්මයේ හොයන මිනිස්සෙක් કවද කරි මේ ලෝකේ නිර්මාණය වෙනවනේ දුකට පිළිසරණක් හොයාගෙන ලෝකෙ parallel ධර්මයේ හොයන්න යන හැදෙනවා මේ ධර්මයේ හොයන්න ගිහිල්ලා පරාද වෙච්ච වැඩි තේරුණා දැන් සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේගේ කාලේදී ඇඟ දිරාපත් වෙනකන් සත්‍ය හොයන්න ගස් මුල වාඩි වෙච්ච ප්‍රමාණයක්ෂදාන ඒගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසයක් ලියවෙන්නේ Siddhartha යන් හරි සත්‍ය හොයා ගන්න බැරුව ගහක් මුල මිය දුනානම් මෙහෙම ඉතිහාසයක් ලියවෙන්නේ සත්‍ය අවබෝධ වෙලා නැගේ හිටපු නිසා තමයි මේ කොහොම කතන්දර අපිද උනත් මේ සත්‍ය හොයා ගන්න බැරි වුණා නම් එහෙම ඉතිහාසයක් ලිය වෙන්නේ නැමෙ මෙහෙම බර කියන්න වෙන්නේ නෑනේ ඒ නිසා ඕනතරම් ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ සහෝදර ආමුදුරු කරවා මේ සත්‍ය සොයන්න ගිහිල්ලා හැබෑලෙසම සත්‍ය සොයා ගන්න ගිහිල්ලා අතරබංග වෙලා විවිධ සතුන්ගේ ප්‍රහාර වලට ලක් වෙලා අපේම ප්‍රවේදී සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඔය හිමාලයට ගිහිල්ලා හිමාලේ ගිහිල්ලා ආගියක් නැතෝ කොටි කාලා නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ ද වෙන තු අපි හරි සන්තෝෂයි හරි වාග්‍යවන්තයි ශ්‍රේෂ්ඨම ධර්මයක් හම්බ වෙලා තිනවා තමාගේ තමාගේ ගේ දොරකටටම. ඉතින් හිතන්න එපා මේ මේ කතා හරි සරලයි කියලා. හරි නුවණ මහන්සියක් අරී කැපවීමක් හොඳ යෝනිසු මනසිකාරයක් අප්‍රමාදීව සිද්ධ කරන ධර්ම ගෞරවයෙන් මෙතන මේ කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් නෑ පිරුණු තුනේ ධර්මයේ කියන කෙනෙක් ගන්න එපා පුජ්‍යලයක් ගන්න එපා බලන්න මේ වචනවල කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් ඉන්නවද කියලා වෙනම වෙලාවක bandeesi කරලා බලන්න අම්බලම තියෙන්නේ අම්බලමෙම තියෙන දේවල් වලින් මම ඔබට සංග්‍රහ කරනවා මම ඉස්සෙල්ලා අම්බලමට ඇවිල්ලා මම වේලාසනින් වතුරු මුට්ටිය ලිපේ තිබ්බා නිත් අයඩටත් එක්ක ඉතින් මම එනේන අයඩට ඒ හද දෙනවා අම්බලම වචන ටික තමයි තියෙන්නේ කෝ බලන්න සමහන් අම්බලමක් කරගෙන ඉන්නවද නැත්නම් මේක මගේ ගේ කියලා කරගෙන ඉන්නවද කියලා මේ එකක් තමයි මේ ශරීරය නැමති ගේ අනිත් එක තමයි ඔබ ජීවත් වෙන ගේ පැහැදිලිනේ එක ගේ කරගෙන ඉන්නවද බලන්න නෑ නෑ මේක අම්බලම අම්බලම කියන්නේ කින් අදහස් කරන්නේ ආයිති නැති බව ආයිති නැති බව අනිත්‍යතාවය අම්බලම කාටවත් ආයිති නැහැ ආයිති නැත්නම් අපි මොකද කරන්නේ ඕ හැමදැනම අපි රිසිදු කළා අපි ලිවෙල කළා හැමදැනම කෙල ගහලා තියෙනවා කඩලා බිඳලා අදරය විතරයි ඉන්නේ අපි යන යන නිසා එහෙම කරන්න එහෙම කරන්නේ නැහැ හොඳ මිනිස්සු තේරු නේද? හෝටලයක නිදාගත්තත් වැරගත් මිනිස්සු. ඒකේ තියෙන බෙඩ්ෂීට් එක පවා හරියට නමලා තියලා පිළිවෙලට හදලා තමයි එන්නේ. මොකද මේක සර්විස් කරන්න එන හරි දැකලා glycos මේකේ මල පෙරේතයක් ඉඳලා තියෙන්නේ අපිට හොඳ නේ නේද? එහෙම ඉන්න ඔය ඉන්ඩියන්ස්ලා එහෙම ඉන්නවා. හරි ගන්න කැමති නැහැ. කාලය යන්නේ අනකොට. ඉතින් ඒ නිසා සමහරట్లాටි ඉන්නවා. සමහර රටවල් කැමති නෑ ඒ විද්‍යුලියන්ට. ඒකට හේතුව නෑ. නමුත් අපේ බෞද්ධනේ අපේ හොඳ එහෙම නෑ. හරි පිළිවෙලට හරි ලස්සනට ඒ කටයුතු කරනවා. අම්බලම කියන්නේ හිමයි. අම්බලම හරියට භාවිත කරනවා. ත්‍රිනාත්මක හැම්ගීමක් ඔබ වවන්න කියන කාරණයක් නෙමෙයි යථාර්ථයක් තේරුම් ගන්න කියන කාරණයක් මේ අල්ලන ස්වභාවය අඩු කරන්න ධර්ම දේශනා කරන බලන්න මේ ධර්මයේ හොදයට අහන කෙනෙකුට අර තදින් අල්ලන ස්වභාවය තමයි එන්න එන්නම අඩු උපාදාන ශක්තියේ ස්වභාවය ඒගොල්ල මෘදු බව අනතිමානී බව ඇති වෙනවා. ලෝභ, ద్వේෂ, মোহ වේට අඩු වෙලා යනවා නැතිලා යනවා. එහෙනම් ඔබ සාර්ථකයි. ඔබ ධර්මයේ ඇසීමෙන් tadin ග්‍රහණය කරගන ස්වභාවය ඔබ අඩු කරගෙන අවිල්ලා නම්, ඔබ ධර්මයේ හොඳින් අහලා තියෙනවා, ධර්මයේ පරිපැදලා තියෙනවා. කිසිම දෙයක් tadin ග්‍රහණය ඕනේ නෑTableHeaderdan ස්වභාවික වෙන්න මෘදු වෙන්න අනතිමානී වෙන්න ඍජු නැනවත් වෙන්න සිහියෙන් කටයුතු කරන්න ඔය අනිත් පුජ්‍යලයන්ට අනතිමානී වෙන්නවත් තවත් පුජ්‍යලයකට මෘදු වෙන්නවත් නෙමේ මේ කතා කරේ තමා තුල තමා තේරුණාද කවු හරි පාරයෙන් මනුසේ කකම් වෙලා ඒ වවුසය හොරෙක් කරරි මං කොල්ලගාරය කරිවෙන්න පුළුව ඒවනුසේ ඉසරහ මුරුදු වෙන්න අන තිමානී වෙන්න ඇඹරවෙන්න නෙමේ මේ තම දුළ දමාන් මුරුදු වෙනවාන තිමානය ඒ පුද්ගලය හම්බුවුණ හම ඒ විදිහයට කටයුතු කරන්න ඒ uego tadi ඒ භාෂාවෙන් කතා කරන්න ඒ 敬 හම්බුනාම ඒ iba fossilscake 대�跟你 have 底 rina tinc Âng ahero одно Violin bach expense artery 一切 Liberty Overwatch 2 분들이 槍əfitavà or gib cieżás gaf哇 итесьuy වහාහනේට නැග්ගහම රියදුරේ කවුරුවත් මෙතන නැහැ. එතන එතන తాවකාලික ආරෝපණයක් තමයි තින්නේ. ඔබේ හිතේ තියෙන දේවල් ඔබ අත්හැරීමටද කැමති? ඒව දෙකටම රැඳී පවතිනවටද කැමති? අපි නම් පින්නතුනේ මේ හිතේ තියෙන දේවල් හලාහල විසක්සේ මේ හිත නිගං අර පිහකින් උගුල්වල දාන්න පුළුවන් කියන වගේ தත්වකින් තමයි අපි හිත හිත තමයි දුක් දෙන පළවෙනි කියලා හඳුනාගත්ත නිසා හිත අයින් කිරීමම තමයි අපේ ප්‍රධාන ඉලක්කය බවට පත් උනේ මේ සාසනික ධර්මයේදී. සමහර අය හිතගෙන ඉන්නු හිත කියන්නේ මගේ ස්වාමියා, හිත කියන්නේ හරි වැදගත් කෙනෙක්, හිත කියන්නේ මම මගේ ආත්මය මේක කොහොමද අතහැරලා කියලා හිත අල්ලගෙන ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයිට මේ ධර්මයේ වැදගත් නැහැ, වැඩක් නැහැ 얘වලන්ට. ඒගොල්ලන්ට මේ ධර්මයේ අහන්න සලසලා වැඩකුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ විසක් හැටියට සලකන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන ස්වර්ගමෝක්ෂ සම්පත් ලබන්න කියලා මේ මේ පිං ඒ හිතට හොඳ දේවල් පුරව ගන්න කියලා තමයි උගන්වන්නේ. එතකොට ඉතින් ඒක පුරවගෙන එයා සුගතිගාමි වෙනවා. ඒකත් හොඳයි. මොකද නරක දේ කැමැති කට්ටිය ඉන්නවා හිත. එතකොට ඒක නරක දේ පුරව ගන්න නැතුව හොඳ දේ ඒක හොඳයි. යා හොඳ දෙවි පੁਰවගෙන සුගතිගාමි වෙනවා. සුගතියෙ හිටියොත් නේ ධර්මය ඇහෙන්නේ. දුගතියට ගියොත් ධර්මය හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා තමයි ධර්ම අවබෝධය නොවුනත් හරි වෙන්න කියලා තමයි පින් කරගෙන හොඳ දෙවි පੁਰවගෙන හොඳ සිටිවිලි ඇති කරගෙන කරුණා ජීවත් වෙන්න තෝරන එකයි. きども besten, this is නරක destiny, this is my spirit, I am becoming a baby that remains infinite 絶対猶争 saatana දකින්න engaged have tears of evil, i am a laddad Ma 認為その為誰好好的患者さん達 amång para ti pour ti makan ons but in this mistake innovations where we are that children can bring Dobrik Men 競 right away from them and菲精 the same එකමළමේ කිස්තිරෝම හොඳත් නෑ එකමළමේ කිස්තිරෝම නරකුකුත් නෑ පැහැදිලි නේ ඉතින් මේ හිත කියන්නේ විවිධ සිතුවිලි චේතනා දෘෂ්ටි සංකල්ප සමුදායක් එකට එකතු Unහම binnen විශාල ජනකොට්ටාසයක් වගේ හිත දමනේ කිරීම හරියට ගින්නෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා වැඩ ඔබේ හිත මේ මොහොතේ සනසලිදායක බව ශාන්තභාවය භුක්ති විඳිනවා නම් ඔබ ඒ සනසලිදායක බව ඒ ශාන්තභාවයේ භුක්ති සිටින්න මොකද ඒ සනසලිදායක ඒ ශාන්තභාවය වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න අපි කියලා සංස්කාරකයාගේ Nirodhaය වැඩි වෙන්න අපිට කියනවා ඒකට කුසල එක සාන්ත භාවය එක ප්‍රනීත බවක් එක පවතිය දෙයක් ඔබ හැම ධර්ම කරුණක් පස්සෙම යන්නත් එපා ඔබට අවශ්‍ය කරන ධර්ම කරුණ යන්න නගරයට යන්නේ සියලුම මිනිස්සු එකම දෙයක් ගැනීම සඳහා නෙමේ. තමන්ට අවශ්‍ය දේ ගැනීම සඳහා. එහෙම නේද? ඔබ ධර්මයට මෙතෙන්ට එන්නත් ඕන එහෙමයි. මෙතන කියන්නේ ඔක්කොම අර යන්න නෙමේ ඔබ එන්න ඕන. ඔබේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම විතරක් අර එන්න ඕන. හරිද කතාව? ඒක නේද වෙන්න ඕන? නැතනම් ඔබ නගරේට ගිහිල්ලා නගරේ තියෙන ඔක්කෝම ලාභයි ලාභයි කියන ඒවා මල්ලේ දාගෙන ගෙදර බැනුම් හනනවා. ඒ වැඩේ කරන්න එපා. ඒ කරන්න එපා. ඒ වෙලාවත් ඔබේ ශක්තිය, ඔබේ ධනය අපතේ යනවා. ඔබ කරන්න ඕන ඔබට අවශ්‍ය උත්තරය එනකම් බලාගෙන ධර්මයේ ආදරන්න ධර්මයේ ජීවිතයෙන් එක දවසක් එක කොටසක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න නොතේරුණාට කමක් නැහැ අද නොතේරෙන එක හෙට තේරෙනවා මේ බණේදී නොතේරෙන එක ඊළඟ බණේදී ඔබට තේරෙනවා ඊළඟ බණේදී තේරුම් නැති ඔබට දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි එකේදි තේරෙනවා එහෙමත් තේරුම් නැති වුණොත් වහන්සේ වාමතල සහගතා කරලා ඒක තේරුම් කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව තවත් ඒ මානසිකාරයේ යෙදීමෙන් අනුපස්සනා সিদ্ধ කිරීමෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මට පොඩ්ඩක් තේරුණාට වැඩන්නේ ඒක පරිපූර්ණ හිතේ ප්‍රශ්නේ අහවර වෙනවම ඒක තේරුම් වෙන්න ඕන. අවසන් වෙනවම තේරුම් යන්න ධර්මකාරණය දැගොයි නිර්වාණය කියන ප්‍රශ්නය කාලගත් තියෙනවා නමුත් දන්නවා කියල හිතාගෙන ඉන්නවා බුදු හාමුදුරු කෙනෙක් පහල වෙනවේ බුදු හාමුදුරු පහ වෙච් දසර බණ කිය නව න්වහන්තේ නිවන් දක්න්න පුළුවන්යේ කියලා බුදු නිවන් දක්වන්න බැ කවරුවවා බුදු පුළුවන් ධර්ම කරන්න නිවන් දගන්නේ තමත මමයි ක එෂපි කර ඔරනකමක ල්ළ ආහැලතා තහා කරළ අපනෙන ු එරදෙ සි කළදී උ දෘියේ හිසී මළ ඔමා throttle සසා හේ්ර පෙද prices hmm වෙය දටlyaශශ ි citrus ේළිම ඔබBefore하신 මාන උද්දච්ච ඒ වගේ දේවල් ගත්තේ ධර්මයේ ආර. හැබැයි ධර්මයේ ධර්මයේ ස්වરૂපේම ධර්මකාණ්ඩ ටිකම කීවවා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ પરමාර්ථය තිබුණේ බුද්ධ රාජ්‍යය කියලා වෙනම රාජ්‍යයක් හදාගන්න. ඒකටත් විශාල පරිසිටිය, විශාල සෙනග හිටියා. එතකොට හරි දේශනාව වැරදි දේශනාව කොහෙන්ද හොයාගන්න පුළුවා? අහගෙන ඉද්දී පින්නතුනේ ලෝභ, ద్వේෂ, මෝහ දුරු වෙනවනම් අන්න ඒක හරි දේශනාව. යම් දේශනාවක් අහගෙන ඉද්දී ලෝභ, ద్వේෂ, මෝහ වැඩි වෙනවනම් ඒක නරක දේශනාව. දේශපාලන කතාවක් අහගෙන හිටියොත් ద్వේෂය වැඩි වෙනවද නැද්ද? දේශයේ වැඩි වෙන පින්නතුනේ. TypeError නේද? දේශයේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් පින්නතුනේ අපේ මිනිස්සුયો මෙහෙම හරි ජීවත් වෙන එක ලොකු දෙයක් කියලා මං හරි සතුටු වෙනවා පින්නතුනේ. ඇයි? උදේට නැගිටින්නේ ලෝකෙම තියෙන කහලගොඩ ටීවී එකෙන් අහගෙන දැනගෙන. එහෙම නේද? පත්‍රයේ විස්තරේ උදේ නිවුස් ටික ඇහව ගමන්ම උදේ වාඩි වෙලා තේ එක බොනෝ ඒ ටික බලාගෙන ඔළුව විනාශ කර ගන්නවා. දවසේම රත් එච්ච මොලෙත් එක්ක වැඩ කරනවා. ආයිත් හවසටත් ලෝකෙම තියෙන කහල ගොඩ ඔළුවට දා ඒක නිදා දවල් කාලේ සියදිවි හානි කර ගන්න හිතෙන සින්දු දෙක තුනකුත් ලංකාවේ තියෙන සින්දු යවුවොත් එහෙම මැරෙන සින්දුවනේ කියන්නේ මැරිලා වලපල්ලට යන කම සියානගේ සින්දු තමයි කියන්නේ මම මම පුදුම වෙනව පිරුතුනේ මේ මිනිස්සු මෙහෙම හරි ජීවත් වෙන එක ගැන මානසික රෝගී නොවි ජීවත් එක ගැන මම පුදුමින් පුදුම වෙනවා අපිටත් ඔය ඉඳලා හිටලා ඔය විශේෂයෙන් ලංකාවේ තියෙන සිංහල සින්දු ගීත වල තියෙන දේවල් වෙලාවට ඉතින් હિන්දි සින්දු හරියේ මේ යවුවර තාලෙටනේ මිනිස්සු අහන්නේ තේරුම දන්නේ තේරුම දැනගත්තොත් එහෙම ඒකත් විකාරයක් ලෝකයක් බව. මන්නම් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සින්දු අහනො නම් නොතේරෙන භාෂාවක සින්දු අහන. තාලෙට විතරක් අහලා සතුටුසක් වෙලා ඒකවවසන් වෙනවා. න්ියුස් බලනවා නම් ඒත් එහෙමයි ඔය රුසියාවේ හරි කොහේ හරි channel එකක් අල්ල ගන්න. ඒ වගේ භාෂාවක news ටික අහන්න. එතකොට ඒ දන්නේ නැති භාෂාවක් වෙන්න ඕන. බුරුම භාෂාවක් වුණත් කමක් තායි භාෂාවක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒකේ news ටික බලන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඒකෙන් අදහස් කරේ ඕව කරන්න එපා. දෙතිස් කතා ඒක කරනකොට අපේ තියෙන ඕළුවේ තියෙන ශක්තියේ විශාල ප්‍රමාණයක් නිෂ්කාරන දේවල් වලට යනවා. කලාතුරකින් ඉතින් අවශ්‍ය දෙයක් තිබුණොත් රටට වැදගත් දෙයක් අපිට වැදගත් දෙයක් ඒක වට පිටාවෙන් ආරම්භ ඒක බල්ල දරගත්තාම මම දැන් ගොඩාක් ශක්තිය ඉතුරු කරගෙන ඒ ශක්තිය ධර්මයේ පැත්තට යොමු කරන්න තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඔය අභිනික්‍රමණය කිරීම කියන මාර්ගය පෙන්නලා දෙන්නේ. අපි මහානුනේ ඒකට ගොඩාක් අර හැම දෙෙම යාළු මිත්‍රයෝ ඥාති ඒව මේ ඔක්කොටම යන ඒ ශක්තිය තියෙනෝනේ මලගේවල් ඔක්කොටම යන ශක්තිය තැනකට එකතු කරලා ධර්මයට යොමු කළා. හුදකලාවේ දැන් ස්වාමින් වහන්සේ පින්නුතුන්ට කිරියාවාදී ධර්මදේශනාවක් සිද්ධ කළා අහවල් දෙය කරන්නයි දේශනා කරේ නැත. අකිරියාවාදී ධර්මයක් දේශනා කළා අහවල් දෙය නොකරන්නයි කියලා කරේ නැත. මේ මේ මොහොතේ අපේ විඥාණයට වෙන සිද්ධිය පැහැදිලි කළා. අපේ හිතට වෙන සිද්ධිය පැහැදිලි කරා. ඒ නිසා මනෝ සංකාරයක් ඇති කරගන්නනේ මේ සංකල්පයක් දෘෂ්ටියක් ඇති කරගන්නනේ මේ දෘෂ්ටිวิසුද්ධිය පිණිස ධර්ම දේශනා කළා. සැක සංඛාවන් වලගේ විසුද්ධිය පිණිස ධර්ම දේශනා කරා. මමත්වේ දුරු වීම පිණිස ධර්මයේ දේශනා කළා. ඒ නිසා මේ මොහොත පමණක් නෙමේ, ඔබට ධර්මය ප්‍රායෝගික කරන මොහොත. වැසිකේලියට ගeci කේලියට යන මොහොතත්, පාරේ ඇවිදගෙන යන මොහොතත්, වාහනේ පදවගෙන යන මොහොතත්, බස් යන මොහොතත්, ගුවන් යානයේ යන මොහොතත්, ඔබට ධර්මය ප්‍රගුණ කරන්න තියෙන අවස්ථාවක්. රෙදි සෝදන මොහොතත්, වතුර මොහොතත්, ඔබට අවශ්‍ය ඔබ ධර්මය සලකාගෙන යන. මේක පොඩි මැජික් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ මැජික් එක ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඇහැ අපේ ළඟ තිබ්බට පේන්නේ බලන්න බෑ. නිවනත් ඔබ ළඟම තියෙනවා පේන්නේ බලන්න බෑ. ඒක තමයි ලෝකේ හැදිලා තියෙන විදිය. තේරුණාද? ඇහැ මූණේ තිබ්බට මූණ පේන්නේ ඔගේ මැජික් එක අයචර hazardous නිවන එක වෙලාවක අමාරුයි කියලා තව වෙලාවක හරි සරල පොඩි මැජික් එකක් කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම ධර්මයෙන් වෙනුවෙන් අප්‍රමාණ කැපවීම කරලා ගල්ලා මේක එක මොහොතකදී අවබෝධ වෙනවා. අවබෝධ වෙච්ච දවසට මටම ලැජ්ජ හිතෙනවා. මම ලෝකෙ වටේ ගිහිල්ලා ලෝක බෝලේ වටේ මේක හේව්වා. ඔළුව උඩට දාගත් කණ්ණාඩි දෙක හොයා ගන්න බැරුව. ternary තවන්ගේ ඔළුව උඩටම මෙහෙම දාගත්ත කණ්ණාඩි දෙක මේ අත ගාලා බලන්න නැතුව කණ්ණාඩි දෙක හේවුවා වගේ කියලා මට හිතුණා. අවබෝධ වෙච්ච දවසෙදී හිතුණා මෙච්චර සරල දෙයක් තේරුම් ගන්නද මෙච්චර මට අමාරුුනේ කියලා හිතුණා. අනිවාර්යෙන් හිතුණා අවබෝධ වෙච්ච දවසෙදී ආලන්දහම් දුරාර කිය වූ කතාවේ ඇත්ත මූණ ඇස් දෙක තිබ්බට මූණ පේන්නේ නැහැ කියන්නේ ඇත්ත මෙච්චර සරල දෙයක් ඇයි විරිසුන්ට බැරි තේරුම් ගන්න ඉතින් ඔබත් කියන්න උත්සාහ කරලා බලන්නකෝ මේ තේරුම් ගනීද කියලා මේසු තේරුම් ගන්නෑ මේක අසිරිමත් විදියට දියුණු පස්සේ තමයි තමා දිහා බලන්න තමා තුලම ඇති ළමගේ ළඟම තියෙන heavenell තමන්ට බලන්න අවකාශය ලැබෙන්නේ ලෝක නිර්මාණ වෙලා තියෙන්නේ එමයයි පහනේ ආලෝකයේ වටේටම දුන්නට පහනේ යට අඳුරේ එලෙස ඔබදෙස බලන්න පහන යට බලන්න ඔබේම මුහුණ ඔබ බලන්න ඔබ දෙසටම ඔබ හැම විටම හැරෙන්න එවන්තුම් ගම්බියේ ධර්මයේ ආදාදම සාක්ෂාත් වේවා කියලා හැම දිනාටම සෙත්පත්නවා සූපත් වේවා තෙරුවන් සරණයි අද දවසේ හි පිං ඇති දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරන්නේ නීතිඥ නන්දා මහන්දිරම් පින්වත් මෙතිනිය එතුමිය ධර්ම දේශනා වගේම ඉස්සරහා නිර්මාණයේ කරන කුටියේ නිර්මාණය සඳහාද දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරන ලබනවා. රසිඳු ගලගොඩ පින්වත් දිනියත්, පියුමි ගලගොඩ පින්වත් දිනියත්, සඳුනි ගලගොඩ පින්වත් දිනියත් දිනවරු 3 දෙනාම විදේශගතව අධ්‍යාපන කටයුතු හා රැකියා ආරක්ෂා කටයුතු කරන ඒ දරුවෝ හැම දිනාමත් එකතු පහදු වෙලා බලාපොරොත්තු වෙන තමන්ගේ ආදරණීය පියානන්ට ස්වාම පුරුෂයාට ආදී වශයෙන් කල්පනා කරගෙන තම තමන්ගේ ඥාතිත්වය අනුව සිහිපත් කරගෙන පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේත වසර 3කට පෙර ආප සමුගත් හිටපු විදුහල්පතිවරයෙකු වන කපිල ගලගොඩ පින්වත් එම ස්වාම ආදරණීය පියානන්ට සහිgressionauc always be con වේවා. vertex in the bible which cites ී soon by the direction of philosophy University allons හිර්�ungsologist, abnormal manageable brother, හිලසහි ක Finished හිරයනوف preftag Harris, හිපරන ක෌ධි ආැටී MOD chịu හු ත්ළටළරි ඒ හම දෙෙනනාට මත් මේ පින්ං නොවඩුවම ලැබේවා ඒ හැම දෙනාගේ මත් බවගමන සැපවත්වේවා කියලා අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා පුුණ්‍යයානු මෝදනා කරනවා. ඒ වගේම පින්වත් නන්දාා මහන්දිර පිවත් නේතිච්ච තුමිය ඇතුරු සෑම සිලු දෙනාටමත් සධර්ම ඔවබෝධයත් ඉදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවයක් කරන කියන රැකිරක්ෂා කටයුතු හා ධ්‍යාපන කටයුත්තු සපන ප්‍රාප්ති කර ගැනීමටත්. තුරුණවන්ගේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සෑම සිළු දිනාටම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන හැම දිනාටම නිරුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ දායකත්වයේ කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙනවා අද දවසේ දායකත්වයේ දරُونَ මහන්දිරම් පින්වත් නීතිජ්‍යතුමියගේ ප්‍රධාන දායකත්වය ඇතුව සිදු වුණ ඒ එතුමිය ඇතුලේ පවුලේ හැම දෙනාටම සත්‍ධර්මේ ආලෝකය හැම හිතකටම ලැබේවා කියලාද අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු සත් ප්‍රාර්ථනා අරමුණු සිදු වේවා અભිවාදන සීලෙස් නිච්ඡන් බුද්ධ අපචාහිනෝ ඡත්තාරෝ ආයුවන් සුකම් බලං ආයුරා රෝගේ සම්පත්තේ පඤ්ඤාවන්තස්ස හේතුච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්තේ 미නාතේ සමิญ්‍යතු සම්බුදු සරමේව